بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين موجز في كلمتين الاسعار لا تزال ترتفع يوميا بشكل منتظم وغير منتظم فاحنا داخلين على على عدم سيطره الحكومه على, على الاسعار وسوف ترتفع الاسعار اكثر فاكثر حتى يأتي المهدي المنتظر ولن يأتي المهدي المنتظر إلا بالبحث الجاد عنه وقررها إلا بالبحث الجاد عنه مش بالأغاني ونقوله يا يا مهدي إنت فينك يا مهدي والكلام ده لا مش هيجي كده أو نقوله بقى عجل فرجه ومش عجل و. واحنا انتظرنا كتير ونقعد نعيط ونبكي و... لأ عندك حل من الحلول أنا بطرحها عليكم واحد من خمسوميت واحد بيقولوا كلام عن المهدي كويس انتوا لو عجبكوا كلامي تعالوا ونحفره ونشوفوا قصة الملكة كيلوباترا حاجة بسيطة اهي. بنقدمها لكم لكن مفيش حد بيساعدني او يخلي فيه مشتركين جداد في القناة عشان تعلى وتعلى وسطنا يوصل للعالم احنا لسه في قاع البير ما طلعناش حتى شفنا الشمس ما محدش شايفنا خالص دلوقتي فمين اللي هيساعدني الجمهور مدن ما فيش جمهور يبقى خلاص هنفضلوا في القاع كده كلنا لغاية لما نغرقه ولو غرقنا بقى في مننا هينجو وهيهرب وفي مننا اللي هيكون نايم على ودانه وعيهرق فدي حاجة من الحاجات المهمة اللي انا بشدد عليها دايما ان احنا يجب ان نتكاتف ونتعاون من اجل توحيد كلمتنا على قلب رجل واحد اللي هو انا انا اللي هساعدكم وانا من المهالك وارتفاع الاسعار الجنوني ولسه هيرتفع وهترتفع فالحل الوحيد هو اشتراككم ودعمكم لقناه امل مصر صدقوني انا مش بضحك عليكم ولا بكذب عليكم عشان تشتركوا في القناه وخلاص لا ابدا والله والله مش هدفي القناه اساسا او اعمل قناه على اليوتيوب زي ما الناس كلها بتعمل لا انا كان هدفي ان انا اوصل صوتي للناس والحمد لله بدات الناس يعني في قبول شويه واحده واحده كده بنطلع السلم لغايه لما نظهر على السطح ان شاء الله ونقدر نكلم العالم كله فباذن الله انا مش هنطلع الا بيكم يعني انتوا المفروض تطلعوني وتخرجونا من البير ده اللي احنا فيه عدم المعرفة وعدم الفهم الصحيح للدين هو ده المشكلة الكبرى اللي احنا بنواجهها دلوقتي وربنا يسهل برضو نتعرفه اكتر على الدين وعلى السياسة وعلى كل حاجة انتوا عايزين تعرفوها اعرفها لكم باذن الله في فيديوهات قادمة نظرا بس لان عندي برد برضو اليومين دولة لسه فمع اخر عكننا يعني بس برده حبيت اقول لكم لسه في امل وطالع لكم النهارده اقول لكم لسه في امل لبكره في امل للنجاه بدل ما نقعد كده حاطين ايدينا على خدنا يتعاونوا معايا لنفعلوا القناه اكتر تنشط عايزها تنشط تبقى كتير ناس كتير هو ده الحل الوحيد دلوقتي الاعلان الاعلان عن الشيء بعد الاعلان عن الشيء نجيبه بقى الشيء نفسه زي انت بتعلن عن سلعة الاول قبل نزولها في الاسواق اعلنت عن السلعة الناس مستعدة ايه ومتهيئة نفسها وباقي تسأل على ايه على السلعة دي عشان تشتريها ما تلاقيهاش فبيزيد الطلب هنا عليه اول ما يكون في معروض للسلعة حقيقي الناس هتتهافت عليها وده اللي أنا عايزه يكون مع إن شاء الله مع المهدي المنتظر مع الملكة كليوباترا عند خروجها بإذن الله يبقى في ناس منتظرينها هو ده هدفنا الأساسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان لما معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر وحاصل على سانس إعداد قسم جغرافيا. تليفوني صفر اتناشر ثمانية خمسة سبعة ثمانية تسعة سبعة ثلاثة أربعة وشكرا على حسن استماعكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.